De frivillige de bidrager med noget helt ubetalt, de bidrager med aktiviteter, som vi ikke ellers ville have haft, og tit med en kant, som er meget, meget værdifuldt for universitetet. Og for den enkelte frivillige, der tænker jeg også, at man får noget med, man bliver en del af et fællesskab, øh, og man får nogle kompetencer, som man kan skrive på sit CV, som arbejdsgiverne helt sikkert vil se på. Jeg hedder Annika. Og jeg hedder Mette, og vi er fra Anglia Engelsk Kulturfagvalg. Og vi er her i dag for at lære nogle tips og tricks om hvordan vi kan blive bedre til at være en frivillig organisation og hvordan vi kan blive bedre til at, ved jeg, have bedre kontakt med vores frivillige, måske, ja. rekruttere medlemmer oh. og få gode ideer ja. til også til den her film som som vi har alle intentioner om at deltage i. Jeg hedder Emil Aundsen, og jeg er formand for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Og jeg, jeg var her i dag, fordi jeg synes, det er super fedt, at Aarhus Universitet sætter fokus på alt det gode, som frivillige gør. Fordi studenterrådet der arbejder rigtig meget med, med studerendes overordnede interesser. Vi synes, det er så fedt, at øh, folk har fået øjnene op for, hvor stort et bidrag øh, frivillige foreninger gør.